Λέιμπακ, η ζωή δεν είναι πλέιμπακ Όταν θα τα καταφέρω με ένας στην ψέλη με το Maybach Πρώτη σκηνή πρωταγωνιστής Την αρχή ξεφεύγει η ΑΠΣΣΗ Δε φέρω κάτω, κάτι, κάτι Θα δε θα δημοσιοποιηθεί Ξέρεστε αν τα Και αυτό στην κλωμπή στις ειδήσεις Στον αυτό τον ενδείχνει TV Σε πρώτη προβολή Ακούς στην προσβολή Με την πρώτη αφορμή αν η ζωή με μια yeah. κοινεί, yeah. Κοινεί, yeah. Zini, yeah. Codyný, yeah. Να ξέρει yeah. ο Ακροατή, τι θα ήταν, βίκαν, Βρες μας λίτρα τον απειλήσαν yeah. Πλέρονε ναι, αλλιώς είναι νερό Πλέρονε ναι, αλλιώς δεν Σαν να Σαναζόρ έρχεται το λογαριασμός Μας τα τέλει να είναι ο εκβιασμός oh, yeah. Είναι σκήνια νου Το 18ο Δεν πληρώνουνε ηγάντα τον 18, oh, yeah. ναι, 18. Oh, yeah. Τώρα ταράζεται και ο ταράδινος oh, yeah. αυτό oh, yeah. Μερδεμένος 3 σκέφτηκα θα κάνω τα πάντα το αψυχό oh, yeah. Oh, yeah. Μικρό παιδί προδίδει να γυρίσει την και να κοιτάς την. Την σύνδεση ασκούσαν του τύπου Ρίτσα. Μη παρέσουν οι γυναίκε, τα παπούτσια και οι νεαροί μου γκάνοι. Yeah. Για όλα αυτά του χαστεί και φταλεί. Σερτικό γουνιατού, πράξη. Στο σενάριο yeah. το πρόδωσε κάποιοι. Yeah. Αψίφα και δε. που δε συγχύει και η σκηνή καθώς ξεκινεί <laughs> έκανε check-in κύρε το ID και στο πανίδι πάει η Αφρική I λέει D. στη χρυσή ακτή θα είναι το όνομα και το συγκρότημα είναι το SQD no, dad, Ένα πρόβλημα μένει μόνοι μας πρόβει νέα κτήρα στην Αφρική νέα πρόκτήμα τι με νοιάζε μένα με γότιζω μια χαρά για παιδιά ξένοι τεμένα, ούτε να το συζητάς Έχουν πολέμω συχνά, είναι ξάκουστη παντού Χωρίς λόγο και πέρδι, μα θέμα είναι τρισκευτικούς Αυτά που λέει είναι αλλού, σαλότη από κενού Όλα εδώ είναι προσεγμένα, σαν να είσαι στο Hollywood Αφή το σενάριο δες και μόνο σου άμα ποτέ τολμάς Αυτά που λέει και οι επιλογές που κάνει ώστε για να ζήσεις ανάγκα. Oh. Την κίνηση που πας να κάνεις να χαρίζεις τώρα oh. Έτσι ώστε πάση μη πατάς, η ζωή δεν είναι playback